szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. nagyon örülök hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding röviden PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt, Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös rendezvényén. én Cong Ferenc vagyok a PPH egyik vezetője, a képzéseken mi mindig tegeződés használunk és azt szoktuk mondani, hogy ezt azért tesszük, mert semmi nem működik magától, csak tetőled működik. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú Mesterkócs, Boldogság Specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb Mesterkócs, személyiségfejlesztő és képességfejlesztő szakember. 1984 óta egy családjával Budapesten. Feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott, boldog családi élete van, és két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól már vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításában a PPH négy különböző területen lett piaszvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével egy szervezet ugyanezt elérte volna már. Általában már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, és személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy közben az élete romokban hever és kizárólag olyan dolgokat tanít, amiket használ is mindennapjaiban. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelkifejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós Mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát vajon miért? jöttetek el, ide hozzánk, illetve miért tanultok itt akik itt tanulnak? fejlődni szeretnétek? Uh -huh. és aki újként ült, ült, ült miért jött? meghívták? de azon kívül ennyire vagytok? elégedettek a saját életetekkel Hmm? ami mondjuk a, következőből, a következő területekből áll, nézzük miből tehát például mondjuk önmagaddal mennyire vagy elégedett és kérdezem az újakat mennyire? tökéletesen tudsz bánni önmagaddal? teljesen ismered magadat? ismered a küldetésedet? ismered hogy mivel tudnád elérni az életben a küldetésedet? ismered azt hogy mi lenne a legjobb foglalkozás számodra hogy mivel érd el a küldetésedet? például csak egy dolog, ismered a saját személyiségedet? a saját személyiséged erősségeit? a saját személyiséged gyengeségeit? mennyire ismered ezeket? Hm? és vajon az a természetes hogy az ember ezekről nem tud? vagy talán azt kellene hogy tudjunk róla hm? tehát szerinted az hogy mondjuk az ember az életét úgy élje hogy szeretné vajon ezekről tudni kellene? mármint ismerettel kellene rendelkezni? vagy nézzük mondjuk a következőt mondjuk a pároddal hölgyként pontosan tudod hogy kell egy férfival bánni? férfiként pontosan tudod hogy hogy kell egy hölgyel bánni? Tud, tudod mit kell tenni mondjuk hogyha a párkapcsolatban mondjuk olyan helyzetek vannak ami nem erősíti a párkapcsolatot hanem gyengíti? tudod hogy mit kell tenni? És nem jó lenne hogyha tudnál bánni a pároddal és olyan szintre tudnád emelni a párkapcsolatodat hogy hogy élvezzétek együtt egymás jelenlétét és az életet? Hm? tehát hogy tudjatok egymással jókat nevetni? gondold végig a pároddal mikor nevettél egy jót utoljára nekünk nincs olyan nap hogy ne nevessünk együtt jól egy jót a, nevemmel, a nejemmel akár többet is Hm? Tehát nem az lenne jó, hogyha a pároddal rendszeresen, mondjuk napi szinten olyan kommunikációt tudnál folytatni, hogy jól éreznétek magatok egymással? Nem tudom például, hogyha már itt vagyunk a párkapcsolatnál, hogy tudod-e hogy mi az, ami erősíti a párkapcsolatot, tanultuk régiek dolog például ugye a közös gyerek nevelése, de azelőtt mielőtt közös gyereket nevelne az ember családi fészek, a madár is nem beletoik úgy valamibe hanem fészekbe tojik bele nem? családi fészek, tehát ha nincs fészek akkor nincsen tojás sem, nem? és általában a madaraknál melyik állat, tehát melyik nemű állat csinálja a fészket? A nőstény vagy a hím? A hím, általában a hím, nyilván vannak kivételek, de általában a hím. És a férfiak azok vajon mit lépnek ebben a kérdésben? A családi fészek kérdésben? tehát ugye mit csinál a, a tojó a családi fészek esetében megtekinti hogy, hogy, hogy kellően olyan-e a fészek amibe beletolja a tojást ami számára megfelelő, vannak olyan tojók amelyik fogja nem tetszik neki le, ledobja a fészket és akkor avval azt mutatja hogy na, akkor lehet újból nekiállni tehát drága uraim mit jelent a családi fészeképítés? tehát nem azt jelenti hogy neked kell felépíteni, ha van szakértelmed építsd fel ha nincs elég pénzed, ha van elég pénzed akkor építest fel, nem? tehát vagy legyen szakértelmed? nem? vagy legyen elég pénzed? hogy olyan családi fész kell legyen a párodnak amit szeretne, nem? ha fiatal vagy akkor oda a gyereket úgy szülje vele hogy abban a családi fészekbe hogy, hogy elégedett legyen avval a családi fészekkel nem? és ezt ugye gyorsan meg kellene csinálni ha fiatal vagy akkor gyorsan sok pénzzel kellene rendelkezni azt most úgy oldják meg az emberek hogy fölvesznek hitel, de olyan jó ez a magyar nyelv a hitel az hit el tehát az vesz föl hitelt akinek elment a hite, oké? Okay. akinek nincs hite de ugye azt se tudják az emberek mi az hogy hit és amikor hitről van szó akkor valami vallással elkezdik azonosítani nem? és akkor ahányféle vallás nyilván nem a keresztény valláson belül hanem ugye az össze-vissza különböző vallások esetén ugye annyiféle istenségről beszélünk, nem? Nézd, nézd meg más, Mohamedán vallásban más az Istennek a neve, más Isten mit tudom én a keresztény vallásban is többféle Isten elnevezés van akkor egyéb vallásokban is mindenféle ilyen olyan különböző istenség elnevezés és akkor melyik a valódi hm? ezekkel kapcsolatban hogy állsz egyébként mert ha hit ha jobban megnézed, az tényleg nem egy valláshoz kapcsolódik hanem valamilyen szinten kapcsolódik egy Istenbe vetett hite, hitbe, hithez tehát egy Istenbe vetett hithez kapcsolódik és ugye de milyen Isten? hát itt a Földön rengeteg Istenség megfordult most is megfordulnak csak éppen nem jelenítik meg magukat testben régen még simán megjelentették magukat testben is ha hát gondold végig hát a mitológia rengeteg istenségről beszámolt gondold csak az görög istenségekre, Zeus-tól indulva. ugye mit jelentett az Isten? azt jelentett hogy egy rendű lény amelynek a megnyilvánulása, a képessége sokkal magasabb rendű mint az ember, milyen megnyilvánulás? hát nyilván a, például mit tudom én mondjuk gondold végig mondjuk az ókorban megjelent volna hogy megjelent egy űrhajó akkor ez az mit jelenthetett? hát most is mondjuk ha megjelenne egy idegen űrhajó azért még mindig meglepődnének az emberek, hát gondold végig az ókorban jó tehát? de most azt gondolod hogy ez mese ez az egész jó? tehát én csak úgy végig gondolnám hogy szerinted melyik a jobb neked? hogy ez mese ez az egész? vagy van egy olyan Isten amely tud neked segíteni? hogy az életedet könnyebben élj, melyik a jobb? hát nekem hihetsz nyugodtan abba, hogy te nem hiszel semmilyen istenségben az nem az én bajom hanem a tied, oké? Okay. és akkor azon belül milyen Istenségbe tudnál hinni? Ugye van -e egy megint a magyar nyelvben az, hogy jó Isten. Hát vagy gonosz Isten? Hát vannak ilyenek? Hát be kellene inkább, nem? Hinni egy jó Istenbe vagy egy gonosz Istenbe? Hm? Hát egyértelmű, hogy egy jóban, nem? De ugye ez ez úgy néz ki, mintha csak kétféle lenne. Hát van a jó, meg a gonosz, és most mi van közte? tudod hányféle isteni megnyilvánulás van a jó és a gonosz között? rengeteg, rengeteg tudod honnan tudod azt hogy ki kit képvisel? tehát vannak a Földön olyan tanítók akik azt vallják magukról hogy ők kapnak információkat olyan lényektől, akiket Istennek nevezhetünk. És honnan tudod, hogy most melyik abból a jó vagy a rossz? Hm? Hát nagyon egyszerű. Nézd meg a hátterét. Nézd meg az etikáját. Oké? Okay? Az etikáját nézd meg. Nézd meg, hogy a múltban is mennyire volt etikus, vagy sem. Érted? Nézd meg de csak a jelent, a múltat Érted? hogy van egy ember, akkor egy alapvető dolog, egy olyan ember amelyik mondjuk rendelkezik olyan képességgel hogy kap információkat hogy mennyire él vissza az információkkal és mennyire etikus, például ugye az etika mit jelent? hát az hogy vajon tesz-e olyat amit nem szeretnének ha vele ha tesz akkor nem etikus oké? Okay? vagy például tesz-e olyat ami a többség érdeke ellen van? Hm? vagy csak olyat tesz ami a többség érdeke mellett van tehát többség érdekét képviselő az a dolog csak most mondtam két etikai szabályt ugye például mit tudom én nem egy olyan tanítóról tudok akik rendelkeznek olyan képességekkel magyar tanító akik akik kapnak információkat tehát nem emberektől kapnak információkat és ha megnézed a hátteret akkor mit tudom én mondjuk szexbotrányaik vannak érted? csak most mondtam, mondtam, mondtam egy példát tehát mit tudom én vissza, visszaél avval hogy, hogy mit tudom én mondjuk körülrajongják a hölgyek, érted? közben úgy hogy mit tudom én, lehet hogy van fix párkapcsolata, érted? és akkor ez etikus szerinted? csak mondtam egy példát vagy mit tudom én mondjuk van olyan aki úgy viszi mondjuk utazásra az embereket ilyen múltbéli előző életi utazásokba, hogy előtte dolgokat ad nekik érted? ilyen is van és szerinted az etikus? satöbbi stb. jó? Ja? na most lényeg az hogy nehogy azt itt hogy egy olyan világot kell élni az embernek amit a filmekben látsz mit csinálnak a filmekben? hát most már nem látsz egy olyan találkozást embereknél akár hölgyek találkoznak egymással a filmekben hogy ne fognának valami poharat amibe beleöntenek alkoholt és ne innának, érted? Hát az a normális, hogy az embernek akolt kell fogyasztania. Egy hát ma azt mond nekem, hogy ez a normális. Hogy két ember találkozik, vagy négy ember találkozik, és akolt kell fogyasztaniuk találkozáskor. Miért? Miért kellene? Hm? Tudod, mire való volt az alkohol? nem arra való volt hogy oldja a gátlásokat mert most arra használják tudod mire való volt? Arra, volt arra kellett például a tömény alkohol hogy amikor fogyasztottak ételt előtte ittak alkoholt hogy fertőtlenítsék azt az ételt amit elfogyasztottak utána, mert nem volt frigider érted? mire való volt a bor de csak kis mennyiségben hogyha túl sok olyan megterhelő kaját evett akkor utána ivott egy pohár bort és akkor gyorsította az emésztést és akkor nem fölpuffadt tőle érted a sok kajától például megnézzük a sör mire való volt? semmire, <gül> oké? Okay semmire való volt jó tehát ez a kétféle ital volt ami tényleg használatos volt ugye azért a sör az nem is ősi ital egyébként ha valakinek mondjuk álmatlansága van akkor egy pohár sört megiszik elalvás előtt mondjuk egy kis idővel és a komló miatt a sör az nyugtató és altató hatású csak úgy mondanám jó? tehát erre jó de egyébként másra nem, de az emberek úgy isszák az alkoholos italokat mintha az víz lenne és akkor azt gondolják csak most mondok egy dolgot ebben kapcsolatban hogy az alkoholos ital vagy bármilyen mondjuk üdítő ital az, az beleszámít a vízfogyasztásba óriási tévedésbe vagy egy embernek a, az átlagos napi vízfogyasztása az olyan két-három liter között kellene hogy legyen vízfogyasztás, nem egyéb és akkor azt mondják hogy hát a borba is van víz meg a sörben is a levesbe is, meg az egyéb dolgokban van víz, érted? nem, a tiszta víz tehát a tiszta víz, miért? mert lehet kitesztelni például azt hogy mennyi a felc, milyen gyors a hasznosítása a folyadéknak, a folyadékban lévő víznek amikor megiszod ezt ki lehet tesztelni? mindenkinél és ha vizet iszol tisztán a sokkal könnyebben dolgozza föl a szervezetet sokkal gyorsabban dolgozza a szervezeted föl mint hogyha bármilyen más egyéb folyadékba vizet használva, érted? az ember fogy, elfogyasztja azt a valamit és az azt jelenti hogy föl kell dolgozni, aki kell vonni a belőle a vizet, érted? a szervezetnek és ezt tudod mit jelent? az hogy energiát vesz el tőled mert ki kell vonnia, fel kell dolgoznia, érted? tehát ha például olyan vizet fogyasztasz ami energetikailag rendben van az a baj hogy például még az is probléma hogyha egy csővezetékben vezetik a vizet valamire átalakul a szerkezete és ezáltal már nehezebben dolgozza föl a szervezet, tehát arra is energiát kell fordítani, de ha a természetes formában kivont vízről beszélünk, tehát természetes, természetből kivont vízről beszélsz, ami egy az egyben a természetből van kivonva, vagy vissza van alakítva maga a víz arra, ami a természetes mi volta, akkor képzeld el, valaki megiszik vizet és nem kevesebb energiája lesz hanem több na erre varjál gombat. bármilyen más folyadék esetén úgyhogy még akár tiszta víz energiám von el és ha azt fel kell dolgozni minél többet kell veled vacakolni a szervezetnek hogy feldolgozza annál több energiát von el tőled mit gondolsz vajon az embereknek miért nincs energiájuk? Hm? mert fogalmuk nincs hogy hogy működik az ember szervezete, érted? és fogalmuk nincs hogy mi az ami többletenergiát ad tehát plusz energiákat vagy mi az ami elvonja az energiát, például azt mondja hogy én csak sört iszok hát abban is van víz, mert vízből csinálja tudod mit kell dolgozni azért a szervezetnek hogy abból kivonja a vizet? és tudod hogy mennyi energiát von el tőled? mert a te szervezetet dolgozza föl minden dolognak a feldolgozására energia kell, hát nézz körül, hát nem csak az emberben mindenben bármit feldolgoznak gépekkel akármivel energiára van és azt gondolt hogy magadban nem és akkor most csak fizikai dolgokról beszéltem és akkor mi van a szellemi dolgokkal hm? mert az ember az nem csak egy fizikai lény hanem szellemi lény is ugye ha megnézzük ugye van a testünk a testünkhöz kapcsolódik az életenergia, ha kimegy ez az életenergia akkor meghalsz és akkor van egy másik energia is bennünk ami nem életenergia hanem az egy olyan energia ami végtelenítve van, egy végtelenített energia mit jelent az hogy végtelenített? nincs a létének élettartama, nincs vége a létének ez azt jelenti hogy egyszer létrehozták, nem magától jött létre létrehozták illetve létrehozta egy lény mindenkinek a lelkét és onnantól kezdve az a lélek ameddig a világegyetem létezik az létezik oké? Okay? és egy ilyen energialény van benned amit úgy hívnak hogy lélek érted? lélek és a lélegzett vétellel, az első lélegzetvétellel vétellel szállt beléd és az utolsó lélegzett vétellel ki belőled és ez egy értelmes energialény érted? egy olyan értelmes energialény ami más élőlényeknél itt a földön nincs csak az emberben és ennek révén tudunk gondolkodni. Van bennünk egy olyan értelmes energialény, ami miatt képesek vagyunk a gondolkodásra, és nem tisztán ösztönlények vagyunk. Na most ugye egy kérdés van, hogy melyik az uralkodó benned? Az ösztön, ami a testhez kapcsolódik, vagy a lélek, ami a szellemvilághoz kapcsolódik miért? mert mondom ha nem lenne benned lélek vagy bármelyikünkben akkor nem tudnán gondolkodni, akkor olyan hogy gondolkodás megszűnne tehát ezért szokták mondani a lelketlen emberekre ugye? milyenek a lelketlen emberek? hát nagyon rosszak tehát ha megnézel egy lelketlen embert, ugye a magyar nyelv így fejezi ki hogy lelketlen, az el mintha nem tudna gondolkodni, mert olyan dolgokat csinál ami a gondolkodástól iszonyú messzire áll, érted? tehát semmi köze a gondolkodáshoz tehát szó szerint úgy működne mintha nem lenne bennük lélek, pedig van bennük csak olyan mértékben el van nyomva az ösztönhöz képest hogy labdában nem rúg na most gondold végig tehát vannak a lelketlen emberek idézőjelben akikben van lélek csak ugye az ösztön elnyomja teljes egészében vagy vannak azok az emberek akik igen magas szinten tudják gyakorolni a szeretetet méghozzá önzetlen formában ami azt jelenti hogy egy olyan ember amelyik önzetlen formában gyakorolja a szeretetet annak az ösztönei vannak elnyomva de melyik a jobb? az ösztönöket nyomjuk el vagy ha a tudatosságot nyomjuk el de melyik a jobb? ha gondold végig? melyik a jobb? ha tudsz gondolkodni vagy ösztönlénként cselekszel, mit jelent az ösztönlény? azt jelenti hogy amit megtanítottak neked úgy is mondhatnám hogy akár beidomítottak neked érted? annak alapján cselekszel, nincs mérlegelés a gondolkodás az azt jelenti hogy mérlegelni tudsz érted? sőt valószínűség számítást tudsz csinálni a jövővel kapcsolatban, érted? hogy ennek annak am, annak amannak mi lehet a valószínűségi a jövőre nézve és annak alapján cselekszem most a jelenben, érted? amikor ösztönösen működik az ember akkor ilyen nincsen akkor van egy múlt múlt alapján amit tanultál vagy amit megéltél annak alapján cselekszel, nincs valószínűség, számítás a jövőre nincs gondolkodás, nincs mérlegelés oké? Okay? melyik a jobb? tehát nem kellene az embernek úgy működnie hogy a tudata működjön tehát a lelke működjön hát gondold végig melyikkel működné szívesebben egy lelkes emberrel vagy egy lelketlen emberrel most a szószoros értelmében értem tehát hogy a szóban ki van fejezve ez, hm? kell működnél inkább? hát kellene a francnak egy lelketlen, nem? azok kerülni elég el az embert, nem? a lelketlen emberek jó? tehát egyértelmű hogy a lelkes emberrel működne az ember együtt de miért nem akarnál te lelkes lenni? és miért nem akarnád azt hogy veled akarjanak együttműködni emberek? Hm? miért ne akarnál jobb lenni az átlagnál? miért akarsz mindig az átlagba tartozni? miért nem akarsz kiemelkedni az átlagból? Hm? miért nem akarsz olyanná válni akit követnek emberek? miért nem? miért jó az neked hogy nem követnek? miért jó az neked hogy megmondják hogy mit csinál? Hm? miért nem lenne az jó neked hogy azt tedd amit a leghelyesebb abban a pillanatban tenni, érted? Eve kapcsolatban, hadd mutassak valamit mi volt régen? Ami nem öl meg, az megerősít. Mi van most? Ami nem öl meg, az mutálódik és megpróbálja újra. Nekem úgy tetszett, hogy most megmutattam. Mikor ezt láttam? Nem ez van? Gondolkodjunk. Elérték az embereknek, hogy ne gondolkodjanak. És régen valami történt. Azt ami nem öl meg, azt megerősít. Most? Most, ami nem öl meg, az. Mi történik? Mutálódik, és megpróbálja újra. Hogy van egy másik, az is tetszett. De ez már egy kicsit másabb szempontból. Ez egy információ, de tényleg így van. Egy százalék irányítja a világot. Négy százalék az megved báb. 90% alszik szunnyár 5% ismeri a dörgést és próbálja felébreszteni a többi 90%-ot. Az 1% pedig nem akarja, hogy az 5% felébreszte a többi 90%-ot. Ez van. Hát te hova akarsz tartozni? Vagy hova tartozol? Most hova tartozol? főleg újként kérdezem tőled most hova tartozol és hova akarsz tartozni? Hm? hát mi az 5% vagyunk? oké? amely ismeri a dörgést és megpróbálja felébreszteni a többieket azt a 90 ot amik alszik szóval a lényeg az hogy gondod végig te hova akarsz tartozni? visszamegyek oda majd szünetben még visszarakom azt, jó? pároddal való bánásmód nálunk ez egy három vagy négy hónapi képzés pároddal való bánásmód maga az önmagaddal való bánásmód, ú, az nagyon sok, az összességében nagyon sok akármilyen hihetetlen hogy jól tudjál bánni önmagaddal az sok hónap hát nem fél év mert ha mindet összeadjuk akkor ennél jóval több tehát a különböző képzéseket. hát a mostani már négy hónapos tehát ez már négy hónapos tehát négy hónapja megy nézzük szüleiddel de még, egy, még egyet nézzünk, gyerekeddel, na itt van három terület, párolt szülőd, gyereked, ezeket hívjuk közvetlen hozzátartozóknak és a közvetlen hozzátartozókkal ha nem tudsz jól bánni tehát bármilyen negatív érzésed van a közvetlen hozzátartozókkal szemben akkor az rányomja a bélyegét az életedre, méghozzá negatívan nyomja rá tehát a legjobban az összes problémak közül azok a problémák hatnak rád ami a közvetlen hozzátartozóiddal kapcsolatos ehhez még bele lehetne tenni a testvéredet, jó? a testvéredet. persze lehet még nagyszülőt is vagy unokát is mert még ugye az is közvetlen tartozó de lényeg az hogy bármely közvetlen hozzátartozóddal nem felhőtlen a kapcsolatod, mondom felhős, akkor bizony az életben nem boldogulsz úgy ahogy boldogulhatnál ez biztos, nem kellene ezzel kapcsolatban tudásra szert tenni különböző témák vannak nálunk, 25 nagy témánk van és a 25 nagy témában benne vannak ezek a képzések nem csak ezek fontosak hogy az ember ezekkel tudjon bánni ezekkel a kapcsolataival hanem hát vannak más emberek is más emberekkel is kellene tudni bánni akik nem közvetlen hozzátartozók az ember sikere attól függ de tényleg milyen sikere? inkább úgy mondanám hogy karriere attól függ, hogy hogyan tud bánni másokkal, érted? ha jól tud bánni másokkal, akkor sikert karriert tud elérni ha nem tud jól bánni másokkal, de sikert karriert akar elérni, akkor tudod mit fog csinálni? harcolni, harcolni fog az emberek tehát lehet választani az embereknél hogy a karriert sikert akar elérni hogy harcolni fog velük vagy sikeres lesz oké? Okay? és tényleg elér karriert tehát úgy nem lehet sikert karriert elérni hogy nem tud bánni másokkal, világos ez? az is fontos hogy hogy bánsz a munkáddal, nem? miért? mert a munkád biztosítja a megélhetésedet ha már nyugdíjas vagy akkor meg a munkád biztosította a megélhetésedet és ha nem lett volna munkád akkor most nem lenne nyugdíjad okay? tehát az hogy az ember például a munkáját mennyire szereti mert miért fontos ez? Hát gondold végig az ember több időt tölt el a munkájával normál állapotban mint bármi vagy bárkivel, érted? bármivel vagy bárkivel tehát semmivel nem foglalkozol gyakorlatilag ha dolgoznod kell és munkád van senkivel és semmivel nem foglalkozol mondjuk heti 40 órát magaddal persze foglalkozol de másokkal tehát más személyel vagy más tevékenységgel nem foglalkozó 40 órát egy héten, érted? hát az alváson kívül nyilván jó? tehát gondold végig hogy mennyire fontos hogy az ember egy olyan tevékenységet végezzen amit szeret és amiből elég pénzt tud létrehozni, teremteni nem fontos? Hm? hát gondold végig hogy ha valamivel a legtöbbet foglalkozol és abban nem érzed jól magad akkor vajon ez kihat-e az életedre? hogyne? tehát a közvetlen hozzátartozókkal való bánásmód után a munka az ami a legnagyobb hatást tudja rád gyakorolni negatív és pozitív értelemben ugyanígy a párodnál, szülőddel, gyerekeddel való kapcsolatod ha jó akkor az pozitív hatással van az életedre és ugyanez ha a munkáddal kapcsolatban jól működsz tehát jó érzéssel csinálod a munkádat akkor az életed úgy halad szépen arra amerre szeretnéd vagy nézzük meg a következőt vannak olyan emberek éppen beszélgettük ezt a mai nap valakikre nézve hogy hogy bármennyit keresnek soha nem elég tehát akkor is megéltek amikor százezret kerestek tehát akkor se volt pénzük sose meg most hogy keres a család mondjuk egy millió forintot az sem elég érted? tehát hó végére az sem volt elég a százezer de a millió sem, érted? Ha miért? mert nem tudnak bánni a pénz át. tehát az embereknek például ez is fontos lenne hogy tudjanak bánni, én nem egy olyan családot ismerek akik soha nem fognak tudni annyi pénzt keresni amit ne tudnának havi szinten elkölteni, érted? na most ha valaki nem látta azt hogy hogyan kell gyerekként hogy hogyan kell jól bánni a pénzzel, jól gazdálkodni a pénzzel akkor ne csodálkozzon hogy felnőttként nem tud, tehát magyarul rossz volt a minta de ugyanez, ha valaki azt látta mintaként hogy a szülei nem jó mintát mutattak a párkapcsolatban ne várja azt hogy ő jó minta alapján fog működni ha valaki nem jó példát látott a szülei, tehát a szülei szüleivel kapcsolatban tehát ugye a szülei hogy bántak a te nagyszülőddel vagy nagyszüleiddel, akkor ne várj azt hogy te ezt jól fogod csinálni vagy hogyha valaki azt látta a szüleitől hogy nem jól bánt vele mint gyerek te se fogsz jól bánni a gyerekeddel, ez hord biztos tehát az ember minta után, minta alapján működik tehát az a legnagyobb befolyásoló tényező az életünkben amilyen mintát láttunk és ha a minta rossz volt azt csak tanulással lehet helyrehozni oké? Okay? csak tanulással, ezért volt olyan időszak az első hét év volt egyébként a mintavételi időszaka, a második hét év a tanulás időszaka, tehát 7-től 14-ig az a tanulás időszaka de ott is hogyha amikor tanultunk nem jót tanultunk akkor meg kellene tanulni a jót, érted? tehát ugyanilyen probléma a következő hét év ha nem jót tanultunk el másoktól, érted? vagy nem jóra tanítottak minket vagy nem arra tanítottak amire kellett volna hát például az iskola nem arra tanított amire kellett volna sajnos tehát nem az életre nevel az iskola, nem az életre tanít az iskola bár arra tanítanak, tehát lényeg az hogy ha az ember valami rosszat sajátított el 14 éves korig hát akkor ne csodálkozzon hogy az élete nem úgy halad ahogy kellene és ne csodálkozzon hogy hát tenni kellene azért hogy ez jobb legyen tehát tanulni kellene ezzel kapcsolatban de nem elég a tanulás hanem kell terep ahol az ember gyakorol. érted? tehát bármit tanultál az életben nézd meg hogy igazából akkor tudtad hasznosítani ha begyakoroltad ha nem volt lehetőséged valamit begyakorolni akkor a tudás az ellaposodott érted? amit begyakoroltál az életedben kellőképpen bármilyen tudást azt akár most is elő tudod venni, érted? de amit csak úgy tanultál hogy nem kellett begyakorolni vagy nem volt lehetőség a gyakorlásra akkor most azt nem tudod előszedni fejből, oké? Okay? Hát nézd meg mennyit tudnál előszedni az iskolai tanulmányaitból ahol mondjuk az általános iskolában gyakorlás nulla volt szinte oké? Okay? ott csak elmélet volt, elmélet, elmélet, elmélet nem volt gyakorlás, ha valamit lehet egy gyakorolni mondjuk technika órán hát akkor is hányszor gyakoroltátok? egyszer, kétszer és akkor már tovább kellett lépni a tananyagba érted? hát egyszer-kétszer begyakorolni valamit? az szinte olyan mintha nem is gyakoroltál volna, érted? és honnan lesz neked olyan lehetőséget hogy begyakorolj dolgokat, tudást? hány olyan szervezetről tudsz amely tudást ad és gyakorlási lehetőséget is ad? Hm? és addig gyakorolhatsz amíg nem tudod? nincs meghatározva hogy meddig gyakorolj, a középiskolában nekem meg volt határozva hogy meddig gyakoroljunk, nem? hetente egy nap volt a gyakorlat utána volt egy hónap az év végén amikor lehetett menni gyakorlatra ennyi volt a gyakorlat és utána letelt a négy év és utána már nem volt gyakorlat, nem? ha csak nem helyezkedett el az ember mondjuk a szakmájában amit tanult, na itt tehát gyakorolhatsz ha nem gyakoroltad még be kellőképpen semmikon gyakorolhatod tovább, érted? az emberek például azt se tudják hát akik itt tanulnak már tudják de az újak nem tudják hogy igazából a tudás szempontjából kilenc kilenc év megélés és gyakorlás tanulás és gyakorlás kellene ahhoz hogy rendbe tud rakni teljesen az életedet 9 év képzeld el. hát hogy ugye az életedet teljes egészében rendbe tud rakni minden területét még nem végeztünk vele mert 10 van és még csak 7 tartunk Kilenc év szükséges hozzá mert ugyanis vannak olyanok hogy biztos hallottál már olyanról hogy tudom, szlogenekről hogy az energia az nem vész el csak átalakul tehát ezt tanultuk tehát biztos hallottál már olyanról hogy léteznek energiát és az életethez kapcsolódnak energiák és minden évben ahogy élsz más energia kapcsolódik, képzeld el? az emberek nem tudják és az az energia mást minden évben mást támogat ami azt jelenti hogy már nem azt támogatja mint mondjuk az előző évben csak példaként mondtam ez azt jelenti és 9 évente ciklikusan ez változik tehát egymást követően ugyanabban a sorrendben, ciklikusan és ha az ember ezt nem tudja például akkor nem tudja azt hogy akkor tudsz lenni kerek egész ha mind a különböző energiát megélted legalább egyszer de én azt mondom hogy inkább többször oké? Okay? mert az egyszer egy évig valamit jól begyakorolni az nem biztos hogy elég bár hogyha jobban megnézzük én például visszaemlékszem a szakmámra én egy évig dolgoztam a szakmámban egy szakember mellett és egy év után lettem önálló de még nem lettem olyan önálló egy év után hogy mestervizsgát is tudjak tenni tehát ezért például a mestervizsgához már régen is legalább két év szakmai gyakorlat kellett és még akkor se biztos hogyha valakinek volt két év szakmai gyakorlata hogy megkapta a mestervizsgát tehát ezért ugye a legtöbb mester az három négy év-öt év szakmai gyakorlat után megy el mestervizsgázni már akkor már sokkal nagyobb eséllyel megy át a vizsgán tehát gondold végig itt vagyunk mi emberek azt gondoljuk hogy ha nem túlságosan vagyunk elégedettek a világgal a régi világ ami 2019, 2020 előtt volt ugye az jobb volt olyan világ már nem lesz ami volt anna esetleg jobb lesz majd a jövőben de az még azért tenni kell és az a világ ami most van azzal a legtöbb ember nem igazán elégedett nem? és hát azért kellene ebben a világban boldogulni, nem? nem kellene? csak például van -e itt az energiákkal kapcsolatban egy szabály, ez a 2000-es évektől érvényes hogy akkor tudsz boldogulni a 2000-es évektől hogyha tömegeken segítesz tehát sok-sok emberen segítesz, hát a családod az meg nem egy tömeg ez kislétszám érted? a baráti köröd is egy kis kislétszám, ez kevés tehát sok emberen is, ráadásul ugye hát sok emberen úgy tud segíteni ha azok idegenek tehát hogy tudsz megfelelni egy olyan szabálynak hogy sok sok idegen emberen segíts a jövőben hogyha erre nincs módszered, nincs tudásod inkább úgy mondanám és módszered természetesen itt van lehetőség erre hogy sok-sok emberen segíts, hogy nem is ismerted előtte őket mielőtt, még nem, segít, nem segítettél, mikor nem segítettél nekik érted? akkor nem ismerted de az ember megtanulja hogy például hogyan ismerkedjen meg velük milyen módon erre megvannak a technikai eszközök, nyilván technikát igénybe lehet venni hozzá kell is érdemes és inkább úgy mondanám és az ember ismerkedhet és tud segíteni másoknak, nyilván ugye az ember mikor tud segíteni másoknak akkor hogyha rendelkezésre áll valamilyen szinten már az a tudás amivel tud segíteni másoknak, érted? tehát akkor nézzük meg hogy mit is csinálunk mielőtt itt a 7 ponton túl mennék és akkor majd ide visszajövünk tehát nekünk képzéseink vannak tehát én azért vagyok hogy átadjam azt a tudást azokat a képességeket amivel rendelkezem és rendelkezni fogok oké? Okay? ezek a képességek és ez a tudás nem átlag ember szintű jó? hanem sokkal magasabb szintű és ugye mivel elhamzott hogy 87 óta foglalkozok emberekkel 91 óta szervezek embereket és 93-tól vezetek tanítok embereket és ugye nem keveset hanem itt sok tízezer, több százezer ember segítéséről van szó összességében ezért nem kevés tapasztalatot értem el az elmúlt időszakban és nem kevés eredményt ez elhangzottak ezeket a dolgok a házi gazdánktól tehát lényeg az hogy ezek olyan eredmények ami, ami ugye olyan tudást és képességeket eredményezett amit Hát mondhatjuk azt, hogy kevés embernek van a bolygón. Sőt, valamilyen szinten páratlan, mert ebben a kombinációban páratlan. Tehát nem találsz még egy olyan tanítót, aki fizikai területen is, és szellemi területen is piacvezetői pozíciót tudott elérni. Oké, okay? a vezetésével, mondjuk egy szervezet. Mi nincs ilyen. Egy van, úgy hívják, hogy Szedlacsik Miklós. És több. Tehát, ami azt jelenti, hogy én az anyagi világban is kiemelkedő jártassággal rendelkezem, mert ott is i pozíciót sikerült elérni, hármat is különböző területen, majd pedig a szellemi területen is sikerült piacvezetői pozíciót elérnem. Úgyhogy szépen a piacvezető, a szellemi terület felé, terelgettek fokozatosan, kik? nem földi lények, terelgettek, jó? én ezt úgy hívom hogy a teremtőm terelgetett arrafelé és ugye mi, mikor eljutottam a szellemi területre akkor olyan dolgokról is információt kaptam de nehogy azt higgyétek hogy közvetlen formába hanem ugye ebben a szervezetben több olyan ember van meg volt, volt van aki hát különleges képességekkel rendelkezik és ezeket úgy hívjuk hogy szellemi képességek tehát az alapvetően a szellemi képességek azok nem kézzel fogható hát a tudásod, maga a tudás sem kézzel fogható nem? próbáld már kézzel fogni a gondolataidat, nem tudod tehát naponta csinálsz olyan dolgokat te saját magad amit nem látsz, érted? a gondolataidat sem látod vagy a gondolataidat nem látja más és mégis létezik tehát olyan dolgot próbálsz megkérdőjelezni amit napi szinten csinálsz érted? mert ugye sok ember azt mondja hát tűzse ha látom, aha és a gondolataidat látod? más gondolataidat látod? ja és akkor nem látod akkor az nem is létezik gondolkozz már egy kicsit napi szinten művelsz olyan dolgokat amit nem látsz de tudod hogy van tudod hogy létezik, érted? és ugyanehhez a világhoz ami a gondolatok társulnak, mondom nem lennének gondolataid, hanem nem lenne benned egy, benne, egy, egy igen fejlett energialény amely gyakorlatilag azonos azokkal a lényekkel akiket úgy hívunk hogy teremtő vagy teremtők vagy Isten azonos tehát ugyanúgy ha mondjuk kilépnél a testedből mint lélek mert meg, ezt meg lehet tanulni és, lehet lépni az embernek a saját testéből, az életében, nem a halála után vagy a halálával, hanem még az életében, akkor az hogy te kiléptél a testedből senki nem látnád, de te látnál mindent és a saját testedet is látnád kívülről, érted? és senki nem látna téged, ha csak nem valakinek van olyan képessége hogy látja a szellem lényeket, mert ez is egy képesség Lehet, hogy akkor azt mondom, hogy akkor meggyőződnék róla. Miért a gondolataid, akkor arról nem tudsz meggyőződni? Hm? Tehát a gondolatainkat maga ez a szellem lény produkálja. Érted? Nem a tested produkálja, a tested nem tud gondolatokat produkálni. A testednek köze nincs a gondolatokhoz, a tested csak egy egy olyan fajta működő biológia, érted? mint az állatoknál hogy amit megtanult azt tudja csinálni vagy ami az ösztöneiben benne van azt tudja csinálni és a testünk ugyanez amit az ösztöneinkben benne van meg amit megtanultunk azt tudja csinálni a test gondolatok nélkül most gondold végig neked melyik a jobb az hogy nem hiszel ilyenekben, mert nem győzöttél meg róla, pedig a gondolataidról meggyőzöttél, még egyszer mondom vagy pedig az a, az a jobb hogy van egy olyan értelmes lény benned amely halhatatlan és egy kicsit többet tudnál erről az értelmes lényről például olyat hogy maga ez a szellemlény, ez miért van itt? benne a testedben ugye mert első kérdés lehet hogy ez lenne, ez nagyon egyszerű azért mert bevállalt dolgokat, érted? tehát nem véletlenül van a te testedben a te szellemlényed, a te lelked hanem a leszületésed előtt illetve, bocsánat, fogantatásod előtt bevállalt dolgokat hogy melyik családba fogsz születni? te vállaltad be a szüleidet oké? Okay? az hogy mikor fogsz megszületni milyen élethelyzeteket kell megélned kivel fogsz találkozni? hogy kellene vele működni? érted? ezt mind bevállaltad az hogy mit kellene teljesítened az életedben, ezt mind bevállaltad most gondold végig hogyha az ember tudhatna olyat hogy miket vállaltál be ezt egyébként meg lehet tudni, bárkinek meg tudom mondani hogy miket vállalt be bárkinek lényeg az hogy ha tudod melyik a jobb? az hogy ilyenekben nem hiszel vagy az hogy te is megtanulhatsz ilyen dolgokat, melyik a jobb? hát ha azt akarod hogy te nem hiszel ilyen dolgokban, nem akarsz tudni ilyen dolgokról felőlem, nekem aztán tök minden oké? Okay. gondold végig melyik a jobb? Ha nyilván én úgy voltam ezzel a kérdéssel hogy amit meg lehet tanulni az ember és az élet működéséről ma az engem érdekel érted? és amit tudnak küldeni információkat nekem ezekről az is érdekel hát ugye van olyan képességem hogy mondjuk olvasok valamit és akkor kiegészítik információkkal a fentiek és nem halandzsával, nehogy azt itt hanem tényekkel vagy például olvasok olyan dolgokat amit ugye a legtöbb ember nem ért én ezt meg tudom érteni nem más nyelven van írva mert más nyelvről nem szól a történet hanem a saját nyelvünket és én ezt meg tudom érteni és át tudom idézőbe fordítani értelmes kifejezésekre tehát hogy megértsék az emberek vagy például tartok egy előadást és és tartok egy témában előadást és fogják és küldik elkezdik küldeni az információt hozzá előadás közben és mi mondom az információt vagy például az ember és az élet működéséről előadás közben fölmerül egy kérdésed és tőlem előadás közben megkapod a választ, na erre volt. Oké. Okay. na és ez nem nagy képűség, ez így van, folyamatosan számolnak be ilyen dolgokról a tanulók hogy az élet vagy az ember működésével személyesen az ő életében nyilván, fölmerült egy kérdés, föltette ott gondolatban az előadás közben és mire véget ért az előadás megkapta a választ és erről gyakorlatilag szinte mindenki egy idő után beszámol, érted? mikor találkozunk ez miha nem valami olyan képesség ami ami több mint a többieknek Na most, de ugye nekem miért én kaptam ezeket a képességeket? Én ebben sosem fogok visszaélni. Érted? Engem próbáltak már megvásárolni. Nem kevés összegért. Én egy pénzintézetnek az elnöke voltam, amit a nulláról lép, én hoztam létre, és nulláról építettünk föl, és a legnagyobb lett piacvezető. És azt meg akarták venni. Én nem vagyok megvásárolható, nem is voltam sose azt mondták nekem hogy kapok zsebbe a legjobb ajánlat az 400 millió volt 400 millió forint nem vagyok megválni, akkor sem voltam és nem is leszek sose én tudom hogy hogy működik a pénz és tudom hogy ahhoz hogy az embernek legyen elég pénze mit kell tenni oké? Okay? és ahhoz nem kell lopni, csalni, hazudni, érted? és sőt nem is kell hozzá hogy átkiázd a törvényeket, még azt se kell hozzá tehát lényeg az hogy azért kaptam ezeket a képességeket mert átmentem a próbákon, érted? mert kaptam olyan próbákat amit te soha életben nem kaptál és ne is kapj, azt kívánom neked természetesen Okay? no szóval hogy legyen az embernek megoldása bármely élethelyzetre legyen emberismereted, képes legyél a problémák megelőzésére, megoldására tudjál ismeretet szerezni, legyen elég ismereted a célok elérésére, továbbá a, az, a, az ember, tehát legyen elég ismereted az élet és az ember működésére. És az ember ismer dolgokat, és ráadásul ugye lehetőséged van gyakorolni, lehet itt csapatod, tanítjuk azt, hogy hogyan vezesz a csapatodat, hogyan szervezd a csapatodat, hogyan vezeted a csapatodat. És ha az ember ilyeneket tud, akkor egy alap dolog hogy megtanulja a szeretetben való működést hogy képessé válja arra hogy békében és boldogságban együttműködj másokkal és ennek van egy célja mert 2035-re ha tetszik valakinek ha nem ezen a bolygón aranykornak kell lenni, az aranykor pedig egy elnyomásmentes társadalmi forma ahol nincs elnyomás és nincsenek elnyomók nincsenek elnyomók, ma a bolygón a teljes lakosság 20%-a elnyomó tehát minden ötödik ember, tehát téged is meg bárki mást is Körülvesznek az elnyomók, tehát minden ötödik ismerősöd az akármilyen hihetetlen elnyomó na most egy kérdés van hogy felismered-e vagy sem? és hogyan kezeled az ő működéset? na most akik elnyomók ezek már eleve nem fognak bejutni az aranykorba és mi lesz velük? hát addigra meghalnak nem vicc ez komoly tehát ahogy az életről gondoskodnak a fentiek hogy te megszüles hogy a lelked bekerüljön a testedbe meg stb. stb. stb. ugyanúgy befolyásolják azt hogy te mikor halsz meg, érted? és valakinek a halálát létrehozni a fentieknek az egy pillanatműve fogják és mondjuk megállítják a szívét annak az illetőnek, érted? és ha ott nincs újraélesztő gép a közelbe vagy nincs aki be tudja indítani a szívét, érted? akkor az illető meghalt de erre egyébként a legjobb módszer az alvás közbeni szívmegállítás mert akkor a kutya se veszi észre hogy ő meghalt alvás közben, érted? én nem egy olyan emberről tudok akinek fogták és alvás közben állították meg a szívét szép halál, szép halál tehát egyébként kutya baja volt az illetőnek, tehát semmi tehát lényeg az hogy hogy nehogy azt gondolt hogy az öngyilkosságon kívül te másként tudod az hosszadat befolyásolni akkor tudod befolyásolni az élethosszadat, ha a küldetésed felé haladsz. Világos voltam? Miért? Mert akkor még védeni is fognak, hogy teljesítsd a küldetésedet. Világos ez? És úgy rendezik a körülötted lévő dolgokat, hogy arra tudjál haladni. Nem kell ebbe hinni. Én tudom, hogy így működik. Te dolgoztál, több tízezer emberrel? mert én dolgoztam és tudom hogy hogy működik oké? Okay? tehát lényeg az hogy gondold végig melyik a jobb? hogyha tudod hogy hogy működik az élet és tudod hogy például a teremtőinknek milyen befolyásoló szerepe van az életedben, mert ugye ha ide visszatérünk még van három pont azon kívül hogy az ember tud bánni a pénzzel, fontos tudjál bánni a környezeteddel, a hatóságokkal, ugye az imént említettem hogy az embernek úgy kell működnie hogy ne legyen ellentéte a hatóságokkal és az isteneddel érted? hát a legtöbb embernek ez a tizedik pont az sincs fogalma például a vallásosoknak sincs fogalmuk, meglepő módon tévhitük van ezzel kapcsolatban, tévhitük, hát eleve ott kezdődik ha nem tudod mi a küldetésed, honnan tudod hogy merre kell haladnod? Hm. honnan tudod? De a legnagyobb cél az életedben a küldetésed, lehet sejtésed de nem tudomásod, világos? a sejtés és a tudomás között óriási különbség van nekem is volt sejtésem régen arról hogy nekem mi a küldetésem, de nem tudtam róla és én is rájöttem hogy óriási különbség van a sejtésem között és a tudomásom között, a legtöbb ember még nem is sejti hogy mi a küldetése, érted? azt hiszi azért született hogy mit tudom én, főnőjön, legyen gyereke, családja, érted? aztán utána meg majd meghaljon és közben meg egyen igyon, jól érezze magát azt majd lesz valahogy, miért nem ezt gondolják az emberek? nem azt mondom hogy nem ezt gondolják már mint a legtöbben és közben egyáltalán nem ez, senki nem ezért született, senki nem azért született hogy gyereke legyen a küldetésében nincs benne hogy neki gyereke kell hogy legyen, érted? azaz ösztönében van benne hogy gyereke kell hogy legyen de nem a küldetésében mondom én még olyan embert nem találtam akinek elemeztem vagy megnéztem hogy mi a küldetése hogy az a küldetése hogy minél több gyereket szüljön én még ért nem láttam, sehol vagy minél több gyereket neveljen föl, érted? mit tudom én mondjuk a apa de mégis az emberek ezt gondolják, nyilván nem gyerekellenes vagyok most nehogy ez itt nekem is van két fia tehát természetes dolog az egy természetes dolog hogy az embernek van gyereke, én úgy gondolom, nem? az a biológiának a része, de nem, a, nem ez a küldetésünk tehát minden embernek meghatározott küldetése van és gyakorlatilag kevés olyan emberrel találkoztam hogy pont ugyanaz a küldetésünk, van ilyen csak viszonylag kevés érted? tehát lényeg hogy itt van tíz terület nem kellene ezzel tudni bánni és én nem azt mondom hogy gyere ide tanulni mit tudom én mondjuk egy napra vagy egy hétre garantálom neked hogyha itt fogsz tanulni mindig fogsz tőlem újat hallani ugye a legrégebbi tanulóink azok, azok itt, itt tanulnak azt mondja több mint 10 éve, 11 éve a teremben lévő legrégebbi tanulók a rendszerben lévő legrégebbi tanuló az itt tanul 26 éve 26 éve érted? no hát várunk szeretettel tehát egy olyan közösségbe ahol az ember jól érzi magát mert olyan emberekkel találkozhat akik jó állapotúak és nem olyan mint amit körülnézel az utcán, érted? akikben ugye van energia ami azt jelenti hogy ha benned esetleg nem elég van akkor ha eljössz akkor több lesz, jó? de egy olyan közösség amelynek van egy közös célja hogy bevigyük az embereket az aranykorba és itt nincs más megoldás ez nem az én ötletem, ezt én képviselem mert a fentiek üzenték ez egy látomásban jelent meg, nekem ez az aranykor kérdése oké okay, álmomban és én azóta ezt mondom és szajkozom és azóta ugye már több ilyen látomásom volt de a legtöbb dolog már nem kell hogy látomás legyen mert küldik üzenetben hogy mit kell mondanom azokkal a dolgokkal kapcsolatban tehát például nekem a múltban küldtek információkat azzal hogy mik várhatók mondjuk a jelenben és azok vannak amit küldtek a múltban és most az van amit ugye mondtam hogy lesz tehát ez azt jelenti hogy lesz egy olyan társadalmi forma amiben be kell kerülni minden több embernek erre alkalmas a bolygó 80%-a hogy bekerüljön 20%-a nem, itt egy kérdés van ugye visszatérve ide ugye hogy vajon te akarsz -e tenni az emberekért? ez a kérdés mert akkor tudsz tenni magadért hogyha akarsz tenni az emberekért érted? ha te nem akarsz tenni az emberekért akkor magadért se fogsz tudni tenni köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak szeretlek benneteket, sziasztok! köszönöm szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a fantasztikus képzést és azt is szeretném megköszönni hogy most itt állatok és házigazda lehetek ez nagyon nagy megtiszteltetés szeretném nektek így előjáróban annyit mondani, egy konkrét példa, amiről most esett szó, hogy sokszor fentről megkapjuk, Szeretleg Csibillóson keresztül azt a kérdésünkre a választ, ami nagyon foglalkoztat bennünket egy konkrét ilyen esetről tudok elmondani nektek, az pedig az, hogy nekünk volt egy bankhitelünk, amit párommal együtt, aki most jelen is itt van nem azért nem fizettük tovább mert nem tudtuk hanem azért nem fizettük tovább mert szerettünk volna kiállni az igazságunkért ez körülbelül két évig tartott és amikor elfogytak a megoldások mert a másik oldala sokkal erősebb volt akkor ott álltunk széttető a az a Pinkben effektus hogy hát mennyi nincs több és akkor volt egy előadás és akkor Szentlacsik Miklós elmondott egy olyan módszert ami rögtön megütötte a fülemet és Erődás után rögtön föl is hívtok hogy ezt meg megtudni az ő által adott utas, tanítással és javaslattal körülbelül fél év alatt megoldottuk ezt így van Úgy ezt, ezt fontosnak tartottam elmondani jó magam végzettségem szerint gépészmérneknek tanultam lébényből jöttem győsopron megyéből párommal együtt élünk egyre boldogabb házasságban ami ahogy mesterünk is szokta mondani ez nem mindig volt így nálunk se volt mindig így és javarészt köszönhetjük az ő tanításainak két szép lányunk van én már négy éve tanulok itt a PPH-nál és azért kezdtem el itt tanulni mert amikor én elvégeztem a főiskolát eljeszkedtem abban a munkakörbe többe is viszont az egyáltalán nem, tehát nem, nem állt a szívemhez közel azért csináltam mert azt mondták hogy tanulj mert jó állásod lesz és amikor megtudtam hogy nem állásban inkább mozgásban kellene lenni akkor kicsit elgondolkodtam hogy miért is nem érzem jól magam és akkor kezdtem el keresni, kutatni hát ez tartott, nem, nem tudom hirtelen a hogy 10-15 évig és akkor egy barátunktól meghallottuk hogy őmén előadás hallott a Szedlós Miklóstól meghallgattam utána az összeset ami Youtube-on felelhető volt meghallgattam és közben beiratkoztam az iskolába immár négy éve ami akkor most már tudom hogy életem legjobb döntése volt másoknak tehát akik még ti nem tanultak itt szeretnék tanácsolni egy-két dolgot mégpedig Hidd el, hidd el, hogy most nem véletlenül hallgatod ezt az előadást, mert én tudom, hogy a fentiek ide irányítják mindazokat, akiket képesnek tartják arra, hogy, hogy tegyenek az aranykorért, amit az előadásban hallottunk, ezt most már érzem én is, és most, hogy itt vagyok párommal és a, és a szépen bővülő csapatunkkal, nagyon örülök nekik, többen itt vannak most is, és csak azt tudom mondani, hogy, hogy a díjmentes előadásban, amit most hallottunk, abban rengeteg információt hallasz. Viszont ezt több embertől kaptam vissza mostanában is, hogy közel 5-10 évig keresnek, kutatnak, az interneten az összes előadást meghallgatják más tanítóktól elmennek egy-két napos képzésekre és mindenhol elmondják hogy mit nem kellene csinálni és mit kellene csinálni viszont arra nem kapnak megoldást és szinte éheznek az emberek arra hogy végre megoldást kapjanak viszont interneten ingyenesen nem fogsz kapni, én is azt gondoltam hogy működni fog rengeteg hírlevéle feliratkoztam, az e-mail fiókom tele volt, már többször kellett törölni Viszont arra jöttem rá, hogy igazából konkrét megoldást nem kaptam. Tehát nem haladt az életem, életünk, családia olyan irányba, amit szerettünk volna. Viszont amióta itt tanulok, azóta szépen lassan, az a mondás, hogy az elefántot nem lehet megenni, de meg lehet enni kiskanállak. És szépen lassan, fokozatosan megtanulhattam, megtanulom ma is azt, hogy hogyan lehet ezeket a elmúlt, előadáson hangzott tíz élettel lehet hogy szépen rendbe rakni és ezt olyan áron pont most napokban is beszélgettem valakivel aki azt mondta nekem, hogy hát ha lenne egy olyan hely ahol tényleg működő megoldásokat kap akkor oda jön mondtam, hogy tessék, ha szeretnéd, itt van jó, mennyibe kerül elmondtam neki az összeget, hogy óránként az első hónap 660 forint ez jön ki 19 700 ra és erre azt mondta, hogy ha itt működő megoldást kap, akkor ez nem pénzérte. Ez nem pénzérte, én ezt tapasztaltam, és tudom is. A következő hónapoktól pedig a 330 forint, hát az szerintem az apró pénzkategóriába kategóriába megy. 9800 forint röhünk egy hónapba, és ezért, ahogy mesterünk mondta, garantált tudást kapsz, aki még nem vagy itt tanuló, mindenre, ami az életed mostani ö, részébe felmerül probléma és további is fel fog merülni úgyhogy én azt javaslom neked ha még nem vagy itt tanuló akkor ahogy tudod a leggyorsabb módon vagy interneten utald át azt a pénzt keresd meg a vezetődet vagy aki ide hívott az előadás hallgatni vagy rohannél az első bankba holnap hétfőn már nyitnak 9 általában add föl utald át és gyereközén tanulni úgyhogy én ezt tudom javasolni neked most pedig a szünet után személyiségfejlesztő coach folytatódik. Melyen, ha lehetőséged van, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel, akkor szeretettel elbúcsúzunk tőled, örülünk, hogy részvételeddel megtisztelné bennünket, és elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Akinek van lehetősége hallgatni, az a weboldalon vagy a főmenüben a kék sávra kattintson rá, és akkor a másik részbe fog kerülni vagy a képzéseink főmenü jelenhavi személyiségfejlesztő kócs linkre kattintva indíthatja. 25 perc szünet után. Köszönöm.